Lysočka A píňo horíšok Po cíluňa šúhaj Boňa boliť bríšok Po cíluňa šúhaj Boňa boliť bríšok mila moja milá Moje ľubovania Radšej ťa ja Jak so vodke spania, radšej ja vidím. Jak so vodke spania, po slodke spania, rozplyvka tú nočku a tebe milé. Najväčšia ľubov, Jak najväčšia ľubov Tá zňa zochávila Jak najväčšia ľubov Tá zňa zochávila Tu máš tmileka Že ja tebe ljubil A ja na môj veru Les tebe smýk robil A ja na môj veru kde